Tervetuloa kauneussalonki Topaasiin. Heippa. Me ollaan tämän vuoden NY-yrittäjiä. Täällä osa on kontinkankaan yksikössä. Me ollaan ensimmäisen vuoden kosmetologiopiskelijoita. Ja nyt kesäkuun ajan tarjotaan asiakastöinä erilaisia kauneudenhoitopalveluja, muun muassa kasvo-, jalka- ja käsihoitoja. Vuosiyrittäjänä yrittäjänä ohjelmassa, ammatillisessa oppilaitoksessa NY-yrittäjät perustavat oikean yrityksen ja harjoittavat yrittäjyyttä kesäkuun aikana. Yrittäjät pääsevät harjoittamaan yrittäjyyttä turvallisessa oppimisympäristössä täällä oppilaitoksessa. OSAO. -op. Kaikki on mahdollista.